بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں ہمارا ملک ایک فیصلہ کن تاریخ کے موڑ پہ کھڑا ایک مافیا نے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے کیونکہ تاریخی مہنگائی اور اب بے روزگاری ہو رہی ہے پاکستان میں الیکشن ہارنے سے یہ ڈر رہے ہیں اور کیونکہ یہ الیکشن کی شکست سے ڈر رہے ہیں یہ پاکستان کا آئند تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کو تباہ کر رہے ہیں ہر قسم کی یہ چیف جسٹس کے اوپر اور ججز کے اوپر ہر قسم کی ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہفتے کو مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اپنے محلوں میں جائیں یا گاؤں میں آ تو اپنے گاؤں میں نکلیں اپنے آئین کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اظہارِ یبجیتی دکھائیں شکریہ